مر no. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَلَا صال بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِ رِجَالِ, رجال ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون Shut تبارك ما شاء الله عاود معايا مرات الله اكبر يلا اسمعكم الوليدات تبارك الله